У Хмельницькому попрощалися з 27-річним військовослужбовцем. Освятили та благословили фонд Карітас роздав шкільні портфелики в рамках благодійної акції Сім'ям, які цього потребували. Очне чи онлайн, скільки освітніх закладів Хмельниччини готові до нового навчального року.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 28 серпня у бою з російськими військовими на Донеччині загинув 32-річний Олександр Захаров, чоловік родом з Ізяславщини. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Ізяславської міської ради. Кажуть, у Олександра Захарова залишилась дружина, трирічна донька та мати. Дата та час прощання з воїном наразі невідома. Станом на 31 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 47 тисяч 900 російських військових. Противник втратив 1974 танки Т-4312 та бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1091 артилерійську систему та 285 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 204 гелікоптери та 103 одиниці спеціальної техніки. За 189 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Сьогодні працівники благодійного фонду Карітас в рамках акції «Шкільний портфелик» роздають школярям подарунки. Освячення шкільних портфелів та благословіння учнів проводить отець Анатолій Венгер. Допоможе їхнім батькам та вчителям, Оголословий їхні старання та працю, Сьогодні ми видаємо портфелики діткам, канцелярські набори і робимо для них невеличкі майстер-класи для того, щоб вони змогли підготуватись і морально, і психологічно, і фізично до навчання. Працівниця благодійного фонду Вікторія Боднарчук каже, всього планують роздати 200 портфеликів та додає, які категорії сімей отримають такі подарунки. Сьогодні ми плануємо роздати більше ста наборів. Завтра і до кінця тижня ми плануємо поїздити по сільській місцевості, там теж наші є підопічні дітки. Сьогодні у нас отримують портфелики і канцелярські набори дітки з особливими потребами, які є підопічними нашого соціального центру, також є діти з сімей з складних життєвих обставин, а також дітки з внутрішньопереміщених сімей. На цій локації працівниця благодійного фонду Ольга роздає портфелики для дітей з особливими потребами. Один із таких – хлопчик Леонід, який має діагноз ДЦП з пастичний тетрапарез, розповідає мати Ірина Леськова. Ми постійно на реабілітації. Постійно в масажі, ми постійно працюємо. Неодноразову допомогу від благодійного фонду отримує й родина хмельничанки Ольги. Сьогодні старший восьмирічний син отримав шкільний портфель. Калітас завжди про нас дбає, ми з самого початку з ними працювали, вони займалися з розтіком і вкладали всю свою душу і любов. І кожен рік, коли ми йдемо в школу, вони нам пропонують рюкзачки, щоб, отримати, щоб допомогти нам таким способом підготуватися до школи. Ось ми отримали рюкзак. Дитина щаслива, задоволена. Окрім роздачі подарунків, діти відвідали арт-терапевтичні техніки, тренінги та майстер-класи. Це працівники фонду проводять заняття-тренінг, у якому бере участь 18 дітей старших класів. Сьогодні у нас попалася старша група діток, це 9-11 класи, з ними ми проводимо на Заняття, тренінг на командотворення, бо всі діти різні, з різних містечок України приїхали до нас, і тому ми їх, щоб згуртувати, щоб діти більше там, ну, мали спілкування, щоб були друзями, щоб вони більше познайомилися, тому ми вирішили для них зробити на командотворення. На цій локації найменші учні виготовляють шкільні дзвіночки із паперу. Ми вирізали дзвіночок, потім глаза, розтіка, потім ми це все на дзвіночок приклеїли. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, із 1212 освітніх закладів Хмельниччини 698 або 65 відсотків готові до очного навчання, розповів на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ці заклади мають укриття, і комісія ДСНС рекомендувала їх до навчання офлайн. Заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв розповів, із 60 громад Хмельниччини повністю готові до офлайн-навчання вісім. Це територіальні громади Новодоноєвецька, Гуківська, Солобковецька, Китайгородська, Полонська, Красилівська, Слобідко-Кульчаєвецька та Кам'янець-Подільський територіальні громади. У 22 громадах, 80 процентів закладів готові до офлайн-навчання. У 9 громадах 50 – 50 процентів закладів. У 4 громадах – Судильківська, Михайлюцька, Гвардійська, Улашанівська, де заклади повністю працюватимуть в дистанційній формі навчання. За словами Володимира Юр'єва, до 12 вересня комісія ще виїжджатиме в ці громади та ще раз обстежить, чи немає технічних можливостей, хоча б частково розпочати освітній процес офлайн. Кількість порушень вантажних перевезень у Хмельницькій області з початку року зменшилася в чотири рази у порівнянні з минулим роком. З чим це пов'язано? Допомога з Норвегії, як волонтери християнської місії «Допомога», підтримують хмельницьких комунальників. Вік не завада. На одній зі стін міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерки намалювали мурал. Весе вантаж із Польщі в Україну водій Володимир Нікіфорук. Перевищень ваги під час зважування транспорту інспектор не зафіксував. Має бути все добре. Так, да, у вас все норма. Володимир Нікіфорук каже, на вантаж, який перевозить, має потрібні документи. Інвой – це документ на груз, який у машині, і це мер, якщо дає право по, ну, на рух по автобану і так далі. Маса транспортного засобу становила 38 тонн 500 кілограмів. Це в межах допуску. Йому дозволяється вести 40 тонн. Під час повномасштабної війни стало менше вантажних перевезень, розповідає керівник відділу контролю та безпеки на транспорті у Хмельницькій області Олександр Гречаник. За його словами, відділ частково припиняв рейдові перевірки. Зараз такий контроль відновили, в області є вісім майданчиків для зважування. На даний момент в Хмельницькій області ВІМІВ, тобто пристроїв автоматичної фіксації є п'ять і вагових комплексів вісім, на яких працюють працівники «Укртрансбезпеки». Вони знаходяться на, на трасах міжрегіонального значення, по всій території, тобто ми контролюємо всю територію Хмельницької області. Є направлення, після направлення виїжджають працівники на спеціалізовані лабораторії. Такі лабораторії виїзні. Тут є пристрій, який зважує вантаж, коли авто заїздить на ваги. Пристрій видає чек, розповідає старший державний інспектор Юрій Кирилюк. Автомобіль пройшов зважування. Згідно до зважування має 35 тонн 220 кг, тобто це в межах норми. Як перевіряють гуманітарні вантажі, Олександр Гречаник каже. Гуманітарний вантаж перевіряється за спрощеною системою. Дійсно, ми до нього ставимося дуже уєльно. Такі перевірки, розповідає старший державний інспектор відділу державного нагляду та контролю у Хмельницькій області Дмитро Герасимчук, проводять, щоб не було руйнувань доріг. Якщо є перевищення габаритно-вагових норм, виписується відповідно матеріали на перевізника і направляються вже на розгляд справи. В, той, в ту область, зареєстрований транспортний засіб. Кількість порушень вантажних перевезень у Хмельницькій області з початку року зменшилася у чотири рази, в порівнянні з минулим роком, розповідає Олександр Гречаник. В минулому році, фактично, було складено порушень 948 порушень, то за той самий проміжок часу в цьому році 238 порушень. Олександр Гречаник каже, за перебільшення вагових норм вантажів накладаються штрафи на перевізника від 8,5 тисяч до 51 тисячі гривень.